على قدوم الغطر فنال غنادير يا مرحبا بالضيف والدار دار أكبر حفيدا المناعير وهو في مهاد في عزو نعران تباشروا يا ناقلينة تباشر كلنا على الفرحة يسوق البشارة كلنا على الفرحة يسوق البشارة أكبر عليهم مثل ما يقبل الخير لو يدبح يا كبري فرحة مكرمينا المساير فرحة